سونا یعنی گولڈ ایک بہت ہی قیمتی دات ہے جسے لوگ چھپا چھپا کر رکھتے ہیں یا اس میں سیونگ کرتے ہیں یعنی سونے کی صورت میں انویسٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس دنیا کے اندر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں ہر سال تقریباً تریالیس کلو گرام سونا اور کئی ہزار کلو گرام چاندی گٹر میں بھا دی جاتی ہے سویس فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سوئٹزرلینڈ میں یہ پتا چلا ہے کہ ان ممالک میں کام والی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں صفائی کے نام پر تقریباً 43 کلو گرام سونا ہر سال گٹروں میں بہا رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ انٹینشلی طور پر ہو رہا ہے جس کا جائزہ لینے کے لیے اور اسے سدھارنے کے لیے سوئس گورنمنٹ اس پر ایکشن بھی لے رہی ہے